Як, до речі, бойовий дух у ваших? Бойовий дух високий, всі чекають якнайшвидшої перемоги, а разом з тим чудово розуміємо, що після перемоги буде ще більше роботи, тому що дуже багато хлопців повернеться із фізичними травмами, і буде емоційне навантаження. Якби тут ну, ніхто не розслабляється, там буквально день-два на святкування перемоги, і далі буде багато роботи теж саме багато хлопців повернуться з ампутаціями втрачені кінцівки треба буде займатися питаннями догляду за ними реабілітації тому що ну на жаль поки державна машина в цьому плані просідає дуже так крепка і витягується багато чого завдяки волонтерам або ну трива... в, ну розтягується в часі вирішення якихось питань хлопців там з інвалідністю або з ампутаціями, uh -huh. тому що ну дуже не пова неповоротлива я, uh -huh. державна система в цьому плані, але ну, ми ще не маємо допустити такої ситуації, як була після Другої світової війни, коли фронтовики повернулися, е, а потім їх просто почали там зла здалої прибирати, щоб вони там не маячили і не псували радянській владі свято. Ми, у нас зовсім інша ментальність і філософія. Ми маємо навпаки всіх хлопців по максимуму повернути до повноцінного життя, забезпечивши їх там, протезами, засобами догляду. Я ж кажу, що от, ну, просто це один з напрямків моєї діяльності, uh -huh. так званий, да, там, підтримка і патронатний супровід. І ми бачимо, як... І у нас в Запоріжжі з'являються хлопці, за якими е, потрібен постійний догляд, а елементарно немає жодної державної програми, тих же самих сіділок, е, догляду медичного вдома. Їм доводиться за свої гроші наймати е, якихось доглядальний собі, а це мінімум 15-20 тисяч гривень на місяць. А у них пенсія по військовій інвалідності там заледве 15 тисяч е, сягає. Треба різні протиопроліжні матраси, е, е, там ті ж самі ходунки милиці ну якби з хадунками, милицями проблем немає от з іншим це дуже велика проблема а є хлопці наприклад які у яких або родичі залишилося інваліди які не можуть за ними повноцінно доглядати або є хлопці які сироти у них нікого немає ну якби тут я ж кажу роботи ще в цьому плані дуже-дуже багато так що розслаблятися mm -hmm. рано тут якби вже треба сідати і дивитися добре що там реформу оцих от ЛКМСЕКи вроблять, це дуже добре, але в ЛКМСЕКи видають бумажки, на підставі яких потім треба угу. проводити реабілітацію, а треба ж продумувати і систему реабілітації, розумієте? Я просто про це кажу, бо мені болить, я бачу, а, а ваше командування розумієте? якось зверталося вище? Бо я, я теж розумію, що це бюрократія страшна і... Проблеми у хлопці, починаючи від того, як там документи оформити, це, це, це складно, це дуже в військоматах і всюди. Ви через ну, вище командування ваше зверталося туди, на гору, що вони говорять? Ну, дивіться, я можу е, відповідати тільки за свої дії. Тут по Запоріжжю угу. ми періодично об'їжджаємо медичні заклади, дізнаємося, спілкуємося, які є можливості реабілітації, підтримки здоров'я хлопців, там підключаємо і місцеві органи влади і органи там державної влади працюємо якби на вищому рівні ну там же ж є люди які за це все відповідають хай вони ухвалюють якісь системні державні рішення для того щоб якби була вся ця підтримка тому що зараз зрозуміти все дуже просто війна артилерії це що це втрачені кінцівки це кантузій які потім можуть угу. аукнутися в цивільному житті в те ті ж самі ПТСРи потрібна програма психологічної реабілітації яка ну наразі, м'яко кажучи, мало працює і з низькою ефективністю. Ну просто щоб ми не повторили афганський синдром. У нас є в підрозділі хлопці. І я спілкувався з хлопцями, які були в Афганістані, які потім прийшли звідти. Вони мені просто розклали по роках, що де коли починає проявлятися, у кого що де коли стріляє? І вони кажуть, що хлопці, ви дивіться, вже зараз не повторюйте наші помилки і працюєте, тому що ну. І якби це проблема дуже серйозна, та ж сама медицина, і з нею треба працювати, вже готуватися, якусь систему, щоб потім у нас просто не накрила хвиля нехороших подій ну, після нашої перемоги.